Шановні, з нами сьогодні на зв'язку Лариса Євшина, головна редакторка газети «День». Пані Ларисо, вітаю вас. Доброго ранку. І ми затіяли з вами таку загалом масштабну розмову про те, як сталося так в сучасному світі, що, по суті, справи відродилися практики нацизму часів Другої світової війни. От що я маю на увазі? Коли у всіх на очах путінський режим намагається знищити цілу націю та цілу країну і підводить під це такий псевдонауковий базис, а такого псевдоісторичного псевдо гатунку про те, що українців як народу не існує, я один рускій народ, те, що ми від Путіна чули, так, це відкриває... Відкриває можливості російському диктатору переконати власний народ, що вони роблять все правильно, та? Що, що треба знищувати. Насправді, хіба можна знищити те, чого не існує, і все таке інше? Ну, тобто, питання я почну з того, як взагалі сталося, що в сучасному світі це отримало можливість відродитися, та ще й в таких колосальних масштабах. Як ви вважаєте, що сприяло цьому? Ну, знаєте, нас часто кажуть, як це можливо в 21 столітті. Це виглядає трошечки так по-дитячому, ніби в якомусь столітті це неможливо. Завжди є контекст, який дозволяє чинити з іншим народом так. Ось одна частина відповідальності лежить на кремлівських елітах, які витягли стародавні проблеми архаїчні і почали їх вирішувати в варварський спосіб. Що говорить, звичайно, про безумовну відсталість цієї країни, яка колись мала шанс для більш-менш цивілізованого розвитку. Я маю на увазі розпад Союзу, можна було обрати іншу модель. Була щедра підтримка і розуміння Заходу. Єдинством облаків три рази свободою і сказав, що став три рази вільніший. І, власне, цією дорогою можна було бити, але ж сигнали вже неблагополуччя були і тоді. Перше, перша спроба забрати Крим 93-й рік, яка була відбита, але, на жаль, в Україні не засвоєний був урок і не проаналізований, а більше того. До речі, тут дуже цікава аналогія, напрошується з уроками для початку Другої світової війни. Тому що ми дуже часто говоримо і чуємо, як цитують Черчилля, захоплюються, обможнюють, але дуже малою частиною його спадщини. Відомо, що його політична діяльність блокувалася не тільки всередині самої Британії, де була звичайна політична боротьба, але й за участі зацікавлених кіл Німеччини, які бачили, хто в Британії їхній по справжньому сильний конкурент який не хоче росту апетитів Німеччини і вміє цьому зашкодити. Аналогічний случай був Канатопі, як кажуть. В Україні була та ж сама історія. Після першої спроби захоплення Криму в Росії зрозуміли, що в Україні для них є справді потужний конкурент, який може завадити їхнім планам. І вони через українських політиків, через українських частково журналістів Робили все, щоб ця людина до влади не прийшла. Ви знаєте, що я говорю, говорю про Ігоря Марчука. І ось ці паралелі, вони настільки очевидні, що якщо трошки більш думливо прочитати, ми побачимо, як йшла підготовка до війни. А простір житєвий, який захотіла Росія собі захопити, на це теж можна дивитися по-різному. З одного боку, це нереалізовані практики імперії, яка хотіла перетравити. Київ, Русифікувати, тут ми пригадуємо і Чорну Сотню, а потім Пострадянський час, Товариство пам'ять. Все було вже в цій історії, але має бути опірність нашої сторони. Має бути засвоєна ця історична правда, щоб ми могли ем, ну, створити надійний щит, чого, власне, не було зроблено в країні за 30 років. Тому що ми мали такі уроки, і розумні люди закликали і казали, ми маємо абзистанційного ворога, тому що у нас є з ним неподілена ідентичність. І я думаю, що один з таких великих спонукань до кремлівських цих стратегій було ще й те, що вони бачили, що вони не справилися з пострадянською трансформацією. Вони просто тому, що не справилися, вони так само, як... Багато хто з українських комсомольців, вони захопилися привласненням радянського майна. І, власне, втратили цю можливість для стратегічного перезаснування просто. А вже потім, коли треба було народу придивити якусь карту, почали шукати зовнішнього ворога. Україна виявилася тою слабкою ланкою, яка дозволила створити з себе ворога. Ну і ще Одна річ, знаєте, українці часто люблять слухати, як ми кажемо, трошки самі, може таки, нагадуємо всі диванних аналітиків. І вони кажуть, що ми дуже зацікавлені, щоб Росія впала. Ми хочемо, щоб вона була зруйнована, щоб вона розпалася і так далі. Так ці, ці сценарії треба дуже ретельно проаналізувати. Є ще десь років, 10 тому говорили, що Якщо навіть вони будуть падати, ми вже повинні бути на тій висоті, щоб їхні уламки нас не травмували. Кінцю всього Росія хоче отримати для себе той життєвий простір, а ми повинні думати, чи хочемо бити, бути кордоном з Китаєм. Чи хочемо ми і на якій географічній висоті і частоті ми хочемо, щоб був кордон Китаю. Тому що це йде зараз, зрушилися такі великі тектонічні плити, де може з, з гарних побажань може бути створена зовсім не та комбінація, на яку ми розраховуємо. І Росія буде плавно переїжджати на територію України, на близьку їм засвоєння, коли думають, навіть в частині е, хороших русських. Ну, якщо не жити в Москві, то де жити? В Києві? До речі. Цій темі великі присвячена наша книга Сила Някого знака, тому що там завжди було таке, що Київ мати гарадов русських. Це в голові імперців і це в голові е, лібералів. Усіх вони не знають іншої історії. Вони живуть вкрадену історію, і звичайно їм дуже незатишно, коли починається історична дискусія, тому що щоб пред'явити, хто ви, і де ваша територія. Тордянський час Росії як такої не було. Все було Росія. А потім, коли обвалився Союз, то виявилося, що Росію треба створювати. От Я зараз бачу, що деякі спроби є, обваливши Путіна, зберегти путінізм у новому образі. І я думаю, що на цей рахунок вони вже здійснюють багато практичних кроків. Натомість українська інтелектуальна думка дуже скута, вона не аналізує практику 30 років прожитих, де були помилки у нас ж коли Хвильовий казав геть від Москви то він не був в олігархічній практиці він не знав що переплетені капітали що з однієї труби виросли оці два монстри тільки наш такий я б сказала монстрик монстрик так, так так так і ось це проблема тому що зараз ми маємо Ну, великі бої на зовнішньому фронті і велику проблему всередині країни. Ми маємо цю проблему, ми можемо зараз її відтермінувати, обговорення, але по всіх ознаках видно, що готуються до виборів, але готуються до виборів без нових стратегій, без нового бачення. І я думаю, що хочуть просто перезаснувати все те, що було до 24-го року. Пані Ларисо, ви так багато зараз всього зачепили. Я зараз по черзі спробую, зна, знаєте, так, а, з усім цим розібратися. І почну з геополітики. Отже, виникає відчуття того, що Росія, Росія розуміє, що Китай її підтискає на Сході і намагається відвоювати собі те, що... А те, що Гітлер, а тепер і Путін називає життєвим простором на Заході, це то в Україні, так? Ну, на сьогодні позиція Китаю, приблизно, як я її розумію, сформулювати можна наступним чином. Вони розуміють, що Росія – це е, е, тигр, як вони самі кажуть, так, драний тигр, так, поранений тигр, але тигр. І вони її не чіпають. І всілякими своїми діями вони показують опосередковано, що на зовнішній арені вони підтримують Росію. Ви вважаєте, можлива комбінація, коли Китай буде претендувати на частину Росії, ну і, власне, з цим російським елітам їм просто не буде куди діватися, як йти на Захід. Те, що вони, по суті, зараз роблять це навіть не треба бути конспірологом чи там великим геостратегом. Збільшення населення на землі, а Китай лідер у збільшенні свого населення. Звісно, ще у них є немало територій, і ми говоримо не про сьогоднішній день, але якщо дивитися в перспективу, то ми бачимо, Росія Росія – депопуляція, дуже слабка заселеність, неусвоєні землі. І, звісно, ця майже вічна зима, багато великих територій захоплені таким кліматом. Ну, і, крім того, якщо бачити поряд з собою плодородні землі, де за одну пшеницю вже 100 років йдуть війни, і при всьому тому, що війни були 100 років тому, і хліб ішов з України, навіть перед загрозою великого голоду. Сьогоднішнє торжество того, що нам вдається продавати хліб, Залишає теж за собою певні питання, в чиїх інтересах, як це все відбувається, і чи хтось це серйозно аналізує, ну, маючи на увазі, що в нас в країні дуже слабо з аудитом, з рахунковою палатою, у парламент, я не пам'ятаю, коли взагалі ставили питання, чи є в нас рахункова палата, що там відбувається. То слабка інституційність – найбільша наша загроза. От ми можемо говорити про що завгодно, про погану Геополітику, погану географію, все це є і буде. Географія змінюється ну, в смислі кордонів часто в світі. Але ж все-таки є такі сталі кон... константи, які треба вивчати і пам'ятати, що коли навіть 100 років тому, за менше, там, ніж рік, Гетьман Скоропадський встиг створити багато інституцій. Так? Ось навіть ту ж академію наук він створив і святкують її досі до той день, коли він створив, про що недавно написав професор Папаки. Тому що насправді ми не справилися ще з цими уроками того тодішнього державотворення слабкого, але надійного, яка дала, дала надійний віст. Зараз, сьогоднішні роки, ми бачимо, що інституційність тих закладів, які були створені, вона занепадає то це не є розвитком державності. Якщо Академія тоді постала і дала могутню когорту вчених, у ці роки ми бачимо, що академічні інститути не жаліються на те, що їм не платили зарплати, або дуже слабо фінансували розробки, або молодь йде за кордони і не збагачує нашу Академію. Дипломатична Академія взагалі перетворилася в училище. Академія Служби безпеки, потужна установа, яка заснована, знову-таки, Єгеном Марчуком, вона, слава Богу, є посія, але щодо неї теж якісь є плани такі, які викликають тривожні побоювання. Це головне. Державотворення – це серйозна наука, яка може бути одною з точок опірності будь-яким зазіганням. Тому що, якщо, наприклад, ми бачимо, що у наших конкурентів є якісь плани щодо України, то саме цим установам інтелектуалам ми повинні були адресувати питання, а які в нас плани щодо себе, якою ми бачимо Україну навіть після того, коли я сподіваюся і я вірю, що так буде, буде досягнута військова перемога, але буде Україна якою, якою ми хочемо і бачити. І чи здатний буде зрозуміти нас світ і допомагати нам, в такій тривалій основі, якщо ми не будемо мати чіткого плану. Я думаю, що тут є питання вже зараз. І переконана, що вони допомагали б нам більше, аби бачили надійну силу, яка буде твердо вести Україну далі. Тобто їхні заклади щодо того, що у нас тут багато чого незрозумілого там з... Закупівлями, з різними махінаціями, так, є така, така натяки на таку туманну, туманну воду навколо цього. Це дуже небезпечно, бо нам потрібно показувати, що ми відрізняємося від Росії насамперед чіткими установками на нормальне життя політичне, адже ж вони не зразу прийшли до цього стану цієї фашизації суспільства. Так? Тобто вони сповзали вони так само. Позбавилися телебачення, вони позбавилися вільної журналістики, яка вся вже за кордоном, в основному і за кордоном, звичайно, має свої проблеми. В Україні без всіх цих викликів ніби журналістика, кажучи, ну, при смерті. І це очевидно, що вона в дуже поганому стані. Десь у нас є трохи сектор свободи, який розвивається завдяки новітнім технологіям, але це не вирішує. Я ж все-таки вважаю, що ми повинні мати два крила, як з і має бути консервативна тенденція, ми повинні зберігати журнали, книги, газети, а то все буде один YouTube, так? тобто колись все буде на телебаченні. Ну, це, це неправильний хід речей. Тому інституційність – це основа державницького мислення для того, щоб створити щось надійне. А зараз ми бачимо, що ну, така вже підготовка до якоїсь передвиборчої історії Нової Єльби. Що за нею? Що буде потім? Я не переконана, що ось всі, всі оглядачі навіть дружніх нам, західних наших партнерів, вони будуть такі прихильні до нашого політичного життя, яку симпатію викликає наша армія, її мужність. Далеко не факт, справді. Це, це, це, і до цього треба готуватися наперед, щоб не розчарувати. Тому що мені б хотілося найбільше, щоб ми оту симпатію людей, світу отримали. Тому що що фатально нам завадило е, стати державою сто років тому, це тому, що нас не було підтримки. А коли зараз ми її отримали, це дорогоцінна річ, і це треба берегти. Про інституалізацію, про якісні інституції, які, власне, вирішують характер розвитку держави, це правда. Так? Ми з вами поговоримо, згадуючи наш історичний недавній досвід. Ви вже двічі згадували Євгена Марчука, і ви згадували цю спробу. А, такої анексії Криму. Так, тоді вся ця Мішковщина, був такий псевдопрезидент, та, який проголосив себе президентом в Криму Мішков, драпав звідти. Чи доречно згадувати іншого історичного персонажа, який очолював тоді державу, це Леонід Кучма, як ви вважаєте? Чому я запитую? Тому що а, Україна все свідоме сучасне життя була ракетною країною, країною, яка виробляє ракети. І зараз, коли нас обстрілюють з дистанції 850 км, ми з вами зробили дуже неприємне, я вважаю, відкриття. Це те, що нам немає чим відповісти. І ми, по суті, справи стоїмо перед нашими партнерами і кажемо нам, дайте нам ракети, дайте нам будь-які ракети з дистанцією в 150 кілометрів, в 300 кілометрів. Про 850 я даремно сказав, тому що саме з цієї авіабази, яка називається «Енгельс-2», злітають ще старі радянські бомбардувальники, якими нас, нас з вами обстрілюють. Так? На вашу думку, чому так сталося? Ну, це така багаторівнева тема, це, звичайно, масштаби особистостей і хто, які собі бачив в цілі, як до них йшов. Що. Щоб порівняти політичну конкуренцію навіть на виборах 99-го року, звичайно, ми пригадуємо тих, хто давно в журналістиці, і шкода, що тих, хто навіть недавно в журналістиці, вони в новітній історії, розділах політології, насправді, нічого цього не вчать, нічого цього не знають. І кожне покоління у нас починає з чистого листа, і тому говорять часом навіть такі розумні люди, такі дурниці, що вони просто не мають на що спертися. 99-й рік породив великі надії на те, що Україна могла би вирватися з пострадянського простору, вже тоді в міг бути квантовий стрибок, який здійснили країни, Балтії, Польщі, ми могли б це зробити. Але, звичайно, от я говорила про те, що порівняння Чемберлена і Черчилля, звичайно, це інші числа, але тим не менше дуже доречне. І вже тоді, я думаю, що ну, є причини, якими другий президент, якого вибрали українці, але сумніви, чи були ці вибори якісними, були тоді і залишаються до сьогодні. Тому що був дуже великий адміністративний ресурс. Були російські штаби, один з них очолював Борис Березовський тоді на виборах. Тобто, без сумніву, Росія була зацікавлена в тому, щоб саме Леонід Кучма став президентом. Він прийшов з гаслами і говорив про це. Я не політик, я ракетник, але говорити можна багато чого, важливо вміти щось здійснювати насправді або мати справді цю мету. А потім вся боротьба, вона точилася між цими двома тенденціями, одною державотворчою, і, до речі, книга Євгена Марчука «П'ять років української трагедії» є дуже цінним внеском в політологічну думку і в аналіз нові історії, бо вона вийшла в 1999 році. І, тим не менше, сидять наші інтелектуали по ефірах, ніхто ніколи не згадує і не спирається на це знання. Вони... 99-й, пані Ларисо тут треба сказати, що 99-й це був рік виборів, коли Леонід Кучма переобрався на другий термін Так, але ми говоримо саме про книги, якщо говорити про цінні набутки і знання, які треба розуміти і пам'ятати, ось це був поставлений діагноз на ранній стадії. Якщо би тоді навіть ну є ж люди чесні, інтелектуальні, які мають пам'ятати і сказати, що ми повинні проаналізувати. Коли у нас відбувся кут відхилення. Бо саме тоді ми почали свою дорогу до війни. До І ось тепер ми маємо те накопичення проблем, яке не може звалити на голову одному Зеленському, тому що вони реально такі, можна сказати, політичні онуки системи, яка навчилася перезасновуватися через перший майдан, через другий майдан. Тому що в основі стосунків майже нічого не змінилося. Мінялися. Деякі обличчя, нюанси, характеристики, там, групу впливу трошечки. Ну І, звісно, почала підніматися нове покоління. Але, на жаль, на нього саме й обрушився цей вогняний вал війни. І в цьому є просто велика провина всіх попередніх політиків, які молоде покоління підставили, не роблячи попередніх висновків. Тому що тоді, коли проігнорували ці попередження, Ті ж самі стосунки, тому що Чепчіль невгомовно закликав британців звертати увагу на те, що відбувається, що поряд озб... озброюється Німеччина, що вже була захоплена Судецька область. Поки вже не було повне поглинання Чехотловаччини, тоді в Британії почала мінятися суспільна думка і Чепчелю дозволили впливати. А так його політична кар'єра могла бути закінчена ще раніше. Це те ж саме. Марчук з 2004 року не був присутній у владі. З 2004, це тоді, коли Україна потребувала вмілих інтелектуальних людей, вона мала собі таку розкіш видалити з політичного поля потужну фігуру, а потім зітхати, що в нас немає інтелектуалів. Тобто, якщо ми будемо й далі уявляти собі, що не готуючи собі політиків, навіть Академію при президенті ми можемо звести теж до рівня якогось училища, де не буде серйозних практик, які аналізують наші попередні помилки, ми повинні собі давати чесні висновки і казати, де помилилися, де були наші сильні сторони. Так насправді тоді, в 90-х закладалася ця історія сьогоднішніх страждань. А про те, як подолати страждання і створювати сучасну потужну державу з ефективними інституціями, у наступній частині нашої розмови з Ларисою Івшиною, головною редакторкою газети «День». Вже за кілька хвилин після новин.